El control de comandament ha esdevingut una peça clau en la prestació de serveis en modalitat de teletraball basada en la responsabilitat de les persones que teletreballem i en un lideratge fonamentat en la confiança i la rendició de comptes. En aquest nou paradigmes, es devia d'especial importància en la millora de capacitats com la planificació, la fixació d'objectius, les eines de seguiment o el disseny de plans de treball. El Pla de treball és aquell document que subscriu la persona teletreballadora amb la seva supervisora en què s'formalitzen aspectes com les tasques a realitzar, els períodes de disponibilitat per connexió o interrelació, els objectius a assolir i el que és més llevant, els mecanismes de seguiment i supervisió. El ventall d'eines que ens permetrà fer un seguiment és ampli i podem triar aquells que s'adigui més al nostre estil de direcció o a les particularitats de les tasques que té assignades a la nostra unitat. Així, un estil més clàssic funcionarà bé amb reunions de coordinació, per a aquells més sistemàtics, l'eina Planner pot ser un bon recurs. Per a unitats en què, bàsicament, es gestionar els serveis, pot ser necessari dissenyar una taula feta a mida, com per exemple una taula de seguiment d'Excel. Independentment del sistema d'asseguiment que utilitzem, aquest haurà d'anar acompanyat d'un bon retorn, el feedback. El feedback és fonamental per aprendre i per afavorir el desenvolupament professional de les persones del nostre equip. Reconèixer la feina realitzada és una manera de favorir l'adhesió a l'equip i el seu compromís amb la tasca.